میرے بھائیو جتنا بھی غرابا ہے ان کے لیے بہت بڑی بشارت ہے آقا کریم علیہ ہی سلاط نے یہ غربت جو ہے کہ ایک وقت کا کھانا اور ایک وقت کا نہیں یہ آقا کریم علیہ صلاحت و سلام نے رب تعالیٰ سے مانگ کر لی ہے کہ باری تعالیٰ بس ایسا وقت رہے کہ قیامت والے دن حساب نہ دینا پڑے اور ہم اس نبی کے امتی ہی ہیں جن کے دونوں ہاتھوں میں دو جہانوں کے خزانے تھے لیکن آپ پر کبھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں اور ہمارے اوپر حضرت جی زکوۃ فرض بھی ہو جائے تو ہم اس کو فرض سمجھ کے کھا جاتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہوئی ہے اور اس کو کھانا فرض ہے اور ہمارے نبی غمخار امتوں کے غم خوار آپ کے اوپر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی آپ نے کبھی مال اکٹھا ہی نہیں کیا جیسے آیا ویسے رب تعلیٰ کی بارگاہ میں خرچ کر دیا ادھر سے آیا ادھر دے دیا کیا یہ اچھا ہے کہ رب کا دیا ہوا مال رب کے راستے میں خرچ کیا جائے رب کا دیا ہوا مال رب کے بندوں پر خرچ کیا جائے پھر رب تعلیٰ ادھار نہیں رکھتا پھر رب تعلیٰ قرض نہیں رکھتا رب تعلیٰ فرماتا کہ بندے تو نے لوگوں کے ساتھ بھی شراکت داری کی تو انہیں لوگوں کے ساتھ بزنس میں پارٹنرشپ کی ان کے ساتھ تو انہیں آدھے آدھے پیسے لگا کے بزنس شروع کیا نقصان بھی ہوا فائدہ بھی ہوا پتہ کوئی نہیں ہے کہ نقصان ہو یا فائدہ ہو. لیکن بندے کبھی میرے ساتھ بھی کر کے دیکھ کبھی رب تالا کے ساتھ بھی کر کے دیکھے جو ہم کما رہے ہیں اس میں سے ایک حصہ یہ رب تالا کے نام کا ہے یہ کسی کا نہیں ہے تو اس کے بدلے میں جو ہمیں ملے گا نا جی اس کے تو کیا ہی کہنے ہیں رب تالا صرف اور صرف یہ چاہتا ہے کہ بندے تو میرا ہو جا ساری دنیا تیری ہے آج جس دنیا کے پیچھے تو لگا ہوا ہے تو دنیا نے تجھے تھکا دیا ہے یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو بھی بندہ دنیا کی محبت رکھتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو دنیا کی محبت میں ایسا لگاتا ہے کہ ایسا لگاتا ہے اس بندے کو تھکا دیتا ہے کہ آج ہم نہیں تھک گئے آج ہم پریشان نہیں ہو گئے آج ہمارے حالات ہمارے اپنے تک محدود نہیں ہو گئے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنا سوچ رہے ہیں ہم نہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں نہ یہاں پر کچھ صدائیں لگاتے ہیں نہ کچھ یہاں پر رب تعلیٰ سے گفتگو کرتے ہیں بس ہمارا رب تعلیٰ کے ساتھ دین اسلام کے ساتھ رشتہ صرف اور صرف جو ہے وہ غمی کا رہ گیا ہے جب بھی کوئی مرے گا سرکار سپارے اٹھا لیے جائیں گے قرآن مجید کی تلاوتیں شروع ہو جائیں گی دسواں آئے گا تلاوتیں شروع ہو جائیں گی چالیسواں آئے گا تلاوتیں شروع ہو جائیں گی اچھی بات ہے لیکن یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یار ہمارا رشتہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ صرف اور صرف غمی کا رہ گیا کہ جب بھی کوئی غم آئے یا کوئی پریشانی آئے تو تو ہم رابطہ کو یاد کریں اور جب خوشی کا موقع آئے تو ہم رابطہ کو بھول جائیں معذ اللہ ہم دین اسلام کو بھول جائیں عید کا دن ہو اور ہم ایسے اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کر رہے ہوں اور عید الفطر بھی اسی کا دیا ہوا دن ہو اس میں ہم ربطع کے در پہ نہ آئے یہ بے وفائی نہیں